Хоч воскрес, воскрізь, навколо так страшно, Іду за Ісусом, світильник Він мій. Він моя надія, життя все моє. Хоч мря воскрізь, я йду за Христом, це моє, хоч темрява скрізь, я йду за Христом, мене веде. Ісус сам сказав, я світо для світу, хто мною йде, життя мною за мною життя моє здаде, за ним і до За Христом мене рід веде. Коли я війду в обіцяну землю, і сльозлю Спаситель мені, тоді я побачу вулице Ісуса. Скінчиться шлях тут на цій землі, о, слава йому! Скиншився тут на цій землі, О, слава йому! Скиншився бій шлях тут на цій землі,